Люди, слава Богу, поїхали в місто от, на ніч, але вранку їх ждав такий от сюрприз. Вчора діти приїхали, позабивали, вони вчора приїхали, позакривали. На жаль, поки котики ходять, ось одні котики ходять. – Вони тут не залишились жити? – Не залишились. Ну вони як, в Миколаїві, але маю надію, що будуть відбудовувати. Ось дивіться, а ось дивіться, два вікна всі надаєш. Як його ставлять це. все вишулювати. Часто це у вас так підходить? Да, цей тиждень часто нас, часто-часто. І так оце починає, десь із 9 може, і буде оце бах і бах і бах. Вот он недавно, с Ивановичей, с Ивановичей, Бог его знал, с Ивановичей, Як даст, везу по кутках. Закон физики здесь не работает. Здесь сворвана крыша и с той стороны, а окна целые. В той хате. Криша ціла і ні одного ціла Мені було шість років, коли почалася та світова війна. Ну, такого страхіття я не пережила, як оце зараз. Важко було, і евакуація була, і окупація була, і розруха була. Ну, у селі німці цілий рік стояли, ну, нікого не, не обідали, нікого не вбили. Ну, отаке страхіття я не бачила.